Менторка тренінгу Ірина Дразман розпочинає першу лекцію на тему «Навіщо ми комунікуємо у триденному мотиваційному таборі для підлітків «Лайф Старт». – Ще велике запитання. Ми, якби, ну, ми ж розумні люди з вами, правда? Ми вміємо говорити. Вміємо чи ні? – Так. – Вміємо. Чому Каже, цей проєкт започаткували три організатора з Харкова. Богдан Даша Вероніка, три підлітки з міста Харків, які переїхали і були розкидані по всій Україні, мали ідею творити добро і допомагати українській молоді. Зараз дуже складні часи, отримавши, залучивши фінансування в рамках програми «Опшифт України» за реалізації ЮНІСЕФ, вони зробили табір. За словами Ірини Дразман, мотиваційний тренінговий табір має насичену програму. Протягом трьох днів на учасників чекають тренінги та майстер-класи, розвиток навичок стресостійкості, і в принципі дуже багато ми будемо говорити про психологічне здоров'я і про те, як його зберегти і підтримувати в цей надзвичайно важкий час. Командні ігри, тімбілдинги, і, знаєте, така велика наша мета це створити дійсно атмосферу, атмосферу підтримки, атмосферу, в якій можна ділитися, в якій можна бути почутим. Один із організаторів табору, Богдан Ємець, розповідає, хто може бути відвідувачем табору Тренінги різні, вони за різною кількістю, буває півтори години, дві на різні теми. Учасниками можуть стати будь-хто з 14 до 18 років, неважливо хто. Може бути внутрішньо переміщена особа та місцева, бо війна, на жаль, торкнулася кожної людини, кожної дитини, тому дуже багато стресу, цей тягар і потрібно його позбуватися. 14-річна хмельничанка Ірина Громова каже, чому вирішила взяти участь у триденному таборі. Мені сказали. Аж тут будуть всякі різні теми, по типу конфлікти, спілкування, діалоги, командні ігри, вправи. Багато нових знайомств. Софія Чупенко, 14. Вона жителька Харкова. Каже, переїхала до Хмельницького три місяці тому. Дізналася з телеграм-чату. Я вирішила взяти участь, тому що мені було цікаво. Мені, якщо чесно, нічим тут займатися, так що мені було дуже цікаво потрапити сюди. Я дуже хочу тут поспілкуватися з людьми, знайти собі нових друзів, розкрити себе якось по-новому. Перший подібний табір на 55 учасників провели у місті Івано-Франківськ, каже співорганізаторка Вероніка Сосніч. Ми отримали дуже багато приємних відгуків, тобто дітям пішов цей табір на користь. Вони зрозуміли, що це дійсно те, з чим потрібно наразі справлятися, перейти через якісь свої бар'єри всередині. Вони знайшли собі нових друзів у Франківську і якось освоїлось більше. За словами Богдана Ємиць, подібний тренінговий табір планують провести ще у кількох містах України. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.